בשלב הזה של רשימת הסרטונים בביולוגיה, ודאי מתבקשת השאלה איך נקבע מן הצאצה של האורגניזם. זה אינו מובן מאליו. בממלכת החי זה נקבע בדרכים שונות. בייצורים משונים, במיוחד בזוחלים, זה תלוי בסביבה. אצל זוחלים מן הילוד, תלוי בסביבה. לא בכל הזוחלים, אבל במקרים מסוימים. זה תלוי לפעמים שבה העובר מתפתח אם הוא יתפתח לזכר או נקבה. לפעמים יש גורמים סביבתיים נוספים שמשפיעים. בסוגים אחרים של בעלי חיים, בפרט ביונקים, שאנחנו, בני אדם, משתייכים להם, זה תלוי לגמרי בגנטיקה. אם כך, בוודאי תשאלו, אה, טוב, רגע, נכתוב את זה, בואו נכתוב את זה כאן, ביונקים, קביעת מין הילוד, היא גנטית. כלומר, ישנם אללים שונים לזכר או לנקבה, הלילים זכריים והלילים נקבים. אבל תגידו, יש כל כך הרבה הבדלים ותכונות שמבדילים מן גבר ואישה, אז אולי, אולי יש המון גנים שצריכים לעבוד ביחד. ובמידה מסוימת התשובה הזאת תהיה נכונה. כי יש אפילו יותר מסדרה שלמה של גנים. זה באמת נקבע על ידי חרומוזום שלם. נצייר גרעין. זה הולך להיות הגרעין של uh, גבר. יש לנו 22 זוגות של חרומוזומים, שהם חרומוזומים רגילים, שאינם קובעים את המין. הנה, נוכל לספור אותם. הנה, זוג 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, אפשר להמשיך ככה, עד שנגיע למספר 22. הנה, 22 זוגות שנקראים חרומוזומים אוטוזומליים. אוטוזומלים. הם זוגות החרומוזומים הרגילים שמקודדים כל מיני דברים. כל אחד מהם כאן הוא זוג הומולוגי. אם אתם זוכרים, כבר למדנו אליהם על הזוגות ההומולוגיים. אנחנו רואים אחד מאמא ואחד מאבא. הם אינם מקודדים דווקא לאותם הדברים. הם לא תמיד מקודדים את אותן של אותו הגן, אבל בעיקרון מקודדים לאותם הגנים. כולל וריאציות שונות של הזוג ההומולוגי. תוכלו לקבל צבעים שונים של עיניים על כל אחד מהזוג ההומולוגי. זה יקבע את צבע העיניים שיראה כלפי חוץ. אבל אלה גנים רגילים, ומיינם קובעים את המין של הילוד. וכאן ישנו זוג החרומוזומים המיוחד הזה. מצייר, אחד ארוך בחום, ואחד קצר בכחול. אז דבר ראשון, אתם מיד יכולים לראות שהם אינם הומולוגיים. הרי, איך הם יכולים לקודד לאותו דבר כאשר הכחול קצר, והחום הוא ארוך. אז זה באמת נכון, הם באמת לא הומולוגים. אלה הם המגדירים את המין. נכתוב את זה כאן. חרומוזומים המגדירים את המין. אז הארוך, החום, נקרא בדרך כלל חרומוזום X. נגלול קצת את התמונה למטה, שנראה מה אנחנו עושים. הנה, הכחול, הקצר כאן, נקרא חרומוזום Y. עכשיו, כדי לדעת אם מישהו זכר או נקבה, זו מערכת די פשוטה. אם יש לך חרומוזום Y, אתה זכר. אז נכתוב כאן. הגרעין שצויר כאן, כמובן שסביבו ישנו התא כולו, וזה תא של גבר, כך קבענו. אז אה, אם יש לנו אה, X, כלומר, חרומוזום אפשר לקבל מאבא ומאימא, אבל... את חרומוזום Y אפשר לקבל רק מאבא, אז אם קיבלתם חרומוזום Y מאבא, אז אתה בן. אם קיבלתם חרומוזום X מאימא וחרומוזום X מאבא, אז אתי בת. לכן אנחנו למעשה יכולים לסרטט ריבוע פונט. זה ריבוע פונט מאוד פשוט וקל, אבל הוא מראה לנו את שזה הגנוטיפ של האימא, לשם קביעת מין הילוד. יש לה שני X, זה מה שמבדיל לאבא יש חומוזום X וגם חומוזום Y. אז נצייר אה, ריבוע פונט. מה הם ההבדלים השונים האפשריים, ההרכיבים השונים האפשריים של הצאצאים? אם אלה יוכל לתרום את חומוזום X הזה יחד עם חומוזום X הזה שבא מאבא וכך תיוולד נקבה, ילדה. אם אלה גם יוכל לתרום את חומוזום X השני, חומוזום X מאבא וגם זאת יהיה ילדה. אימא תמיד יתרום את חרומוזום X, נכון? אבא יכול לתרום את X או את חרומוזום Y, נכון? במקרה שלפנינו זה יהיה חרומוזום Y, לכן אלו יהיו נקבות ואלו זכרים. זה יצא בסדר, יש חצי מאפשרויות זכרים וחצי נקבות. כשאתם רואים זה, מתבקשת שאלה מעניינת וקצת אירונית. מי קובע את מן העובר? אבא או אימא? ובכן, האמא, כלומר האמא תמיד תורם את X, כמובן. לכן אין אפשרות שההרכב האפלואידי של הביצית, הגמטה של הנקבה, יוכל לקבוע את מין העובר. זה בעצם נקבע רק על ידי, הנה בואו נסרטט כאן, קבוצה של זירונים. כל אחד מהם יתחרה כדי להגיע ראשון אל הביצית. אז חלקם בעלי חרומוזום X וחלקם בעלי חרומוזום Y. וכמובן שיש להם חרומוזומים נוספים. ברור שאם החבר הזה ינצח בתחרות, בעצם היינו צריכים לומר אה, הילדה הזאת. אם היא תנצח בתחרות, אז הביצית המופרת תתפתח לנקבה. אבל אם הזירון הזה ישיג בתחרות, הביצית המופרט תתפתח לזכר. אז למה אמרנו שזה אירוני? כי במשך ההיסטוריה, והדוגמה הכי מפורסמת היא הנרי השמיני, מלך אנגליה, אה, למרות שבעצם זה לא קרה רק עם מלאכים, זה כנראה קיים בהרבה מאוד תרבויות בעולם. ברובן, הזכר הוא השליט, גברים אובססיביים שרוצים להוליד יורש זכר, אשר עיסה את שם הממלכה. במקרה של הנרי השמיני, הצאצא גם יירש את הממלכה. גברים אלה מאוד מאוד מאוחזבים כאשר נולדת בת, הם נוטים להאשים את נשותיהם, בפרט כשנולדות בנות אחדות. אבל הרי זו השמתם שלהם. המעורה של הנרי השמינים, אשתו אנבולינו, המפורסם ביותר. מה שקרה, זה שהנרי השמיני, הוא התרגז מאוד שהיא לא ילדה לו בן, יורש. לכן הוא המציא תירוץ, והורה לחרות את ראשה. למרות שעכשיו ברור שזו הייתה השמתו במרכאות. כנראה שהיו לו הרבה יותר זירונים כאלה, מאשר כאלה. בסופו של דבר הוא הצליח, הוא הצליח לא להתבן, אנחנו מניחים שזה היה הבן שלו, לכן היו לו גם כמה זירונים כאלה. אך בדרך כלל לידת הבנות הייתה באשמתו כביכול, לכן אמרנו שיש שם קצת אירוניה, כי הגברים שנוטים לאשים הם בעצמם אלו שאשמים בכך שלו נולד בן זכר. השאלה הבאה מתבקשת היא תגידו, האם כל מה שההרומוזומים האלה נושאים הוא רק התכונות לקביעת המין, או שאולי יש להם גם תכונות נוספות. טוב, אז נסרטט כמה חרומוזומים. הנה, נגיד שזה חרומוזום X, וזה חרומוזום Y. ובכן, חרומוזום X הוא באמת מקודד להרבה דברים נוספים, למרות שהוא נחשב אני בגנים. חרומוזום X מקודד לבערך 1500 גנים. מעידך, חרומוזום Y הוא החרומוזום הכי בגנים. הוא מקודד רק לבערך 78 גנים. אולי זה לא מספר מדויק לגמר. זה אומר לנו שהוא קובע בעיקר את מינה של הביצית המופרת. הוא עושה זאת בעזרת גן שנקרא בשם SRY. לא מוכרחים לזכור את השם הזה. הגן SRY הוא בעל תפקיד בהתפתחות ההשכים שהם עברי המין של הזכר הוא אחראי, ה-SRY אחראי להתפתחות האשכים. אז אם יש Y, הגן הזה כאן הוא יקודד לדברים שיובילו בסופו של דבר להתפתחות של אשכים. אם אין חומוזום Y, זה לא יקרה, ואז תתפתח נקבה. כל זהו הפשטה מאוד מאוד גדולה. בכל זאת, כל מה שסיפרנו עד כה בהחלט ישנן תכונות נוספות על החרומוזומים האלה. המפורסמים ביניהם כולן קשורים למחלות או לחוסרים. למשל, עברון צבעים. הגן לזה, או יותר, יותר נכון לומר, המוטציה. המוטציה גורמת לעברון צבעים. עברון צבעים זה חוסר היכולת להבדיל בין אדום לירוק. כאן זה נכתב בירוק, אז אולי זה, זה לא כל כך מתאים אם אתם צבעים. איברון צבעים והמופיליה. המופיליה קשורה בחוסר יכולת של הדם להתקרש. בעצם ישנם כמה סוגים של המופיליה, כולם קשורים לחוסר יכולת לקרישת דם. הגנים לשתי המוטציות האלה נמצאים על חורמזום X. אוקיי? בחורמזום X. שני החוסרים האלה הם מוטציות רצסיביות. מה זה אומר לנו? שבחרומוזום X צריכה להיות אה, מוטציה, אבן נתבונן בחרומוזום X. כדי שתיגרם המופיליה, צריך ששני החרומוזום X יכתלו את המוטציה הזאת, כדי שיהיה הפנוטיפ של המופיליה. למשל אם זאת אישה, ונניח שזה הגנוטיפ שלה, יש לה חרומוזום אחד רגיל, החרומוזום השני, החרומוזום X השני יש לה מוטציה להמופיליה, לה שנסמן באות אה, H, לשם דוגמה. האישה הזאת אה, היא נשאית של, אה, של המוטציה. הפנוטיפ שלה, הנה כאן, הוא לא יהיה של המופיליה. לא יהיו לה של חוסר קרישה דם. הדרך היחידה שאישה תהיה המופילית היא אם יהיו לה שני עותקים של המוטציה, כי זו מוטציה רצסיבית. האישה הזאת תהיה המופילית. לעומת זות, אם נסתכל עכשיו על גברים... אז לגברים יש להם רק חרומוזום X1, לכן, כדי שגבר יהיה המופילי, ויהיה בעל הפנוטיפ הזה, הוא צריך רק מוטציה אחת על החרומוזום X יחיד שיש לו, כי החרומוזום השני הוא Y, מובן? לכן הגבר הזה יהיה המופילי. תתעורר כמובן השאלה, נניח שזו מוטציה די נדירה, מוטציה נדירה על חרומוזום x אנחנו שואלים, למי יש יותר סיכוי לרשת המופיליה? לגבר או לאישה? בהנחה שכל היתר הוא שווה ביניהן, למי יש מהירה וסיכויים להיות המופילי. היות וזה עלל נדיר, הרי כדי שלאישה תהיה המופיליה, היא צריכה שני חומוזום X עם המוטציה. נניח שהשכיחות של זה היא... אה, יש לנו נתון כזה, השכיחות לזה היא משהו בין 1 ל-5,000 איש או 1 ל-10,000 איש. אה, אז נגיד שבממוצע הזאת היא של... אחד ל-7,000 בני אדם. זו השכיחות של XH על חרומוזום X. זו השכיחות של המוטציה על החרומוזום. מובן? כלומר, אחד מתוך 7,000 איש יהיה המופילי. זה לגמרי תלוי בכך שאחד מתוך 7,000 איש יקבל את החרומוזום X עם המוטציה הזאת, וכך הוא יהיה המופילי. לא אכפת בכלל שהוא גם את החרומוזום Y הזה, כי לחרומוזום Y אין גן אבל כדי, ש... כדי שאישה תהיה המופילית, מה צריך להיות? היא צריכה להיות בעלת שני חומוזומים X עם המוטציה להמופיליה. לכל אחד מהחומוזומים X שלה, הסיכוי לכך הוא 1 ל-7,000. לכן, כדי לקבל את המוטציה על שני החומוזומים X שלה, הסיכוי הוא מכפלה של שניהם, 1 ל-7,000 בריבוע, שזה 1 49 מיליון. מכאן, ודאי תבינו כי השכיחות של אישה הימופילית נמוכה בהרבה מאשר גבר מופילי. בדרך כלל כאשר יש גן שהוא קשור למין והוא רצסיבי, אם הגן הרצסיבי קשור לחרומוזום X, הגבר אשר נושא אותו הוא יראה את האפנוטיפ הזה כי העין לו את החומוזום X השני עם הגן הדומיננטי הברי. אבל כדי שאישה תהיכולה צריך שיעול לשני עותקים של הגן הפגום, או נסמן את השכיחות של הגן המותגני בגבר, באות M למשל, ואת של המותציה בנשים, נסמן ב-W, נוכל לחשב מה תהיה השכיחות של דמופיליה בנשים, נוכל לחשב אותה לפי שכיחות העלל על חורמוזום X, נכון? כמו שעשינו. כדי שאנשים תקבלנו שני חורמוזום מ-X עם מוטציות, זה צריך להיות M בריבוע. אז תגידו, היי, hey, זה צריך מספר ענק, כי אנחנו מעלים אותו בריבוע, אבל צריך לזכור כי זה מספר שהוא קטן מאחת, כך שבשביל המופיליה זה אחת מתוך 7,000, ואם נעלה אותו בריבוע, זה יהיה אחת מתוך 49 מיליון. אנחנו מקווים שאתם מוצאים זה מעניין. עכשיו אתם יודעים, איך אנחנו נעשים זכר או נקבה, ואפילו יותר טוב, אתם יודעים את מי להעשים כאשר ההורים מתקשים על אה, בן זכר, והם אה, מתקשים ללדת אותו.